السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں یقیناً جی آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے تو رمضان کا چونکہ آخری ایام چل رہے ہیں اور ہم نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ رمضان کے بعد ایک مکمل طور پر یہ فضائل اعمال فضائل صدقات اور اسی طرح اختلافی مسائل پر بھی انشاءاللہ اللہ ویڈیوز بنائیں گے تو فی الحال چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اسی کی رسلسل سے ایک حدیث سے مبارکہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے حق تعلشانو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں دعاؤں کو قبول کرتے ہیں تمہارے تنافذ کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے تنافذ اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلہ پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے تفاخر اور تقابل والے آویں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلائیں ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان وبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے بہت سی روایات میں روزہ دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی افطار کی مشہور دعا ہے اللّہ اللہ کا و بے کا تو و علیہ کا توکل تو ولا رضق کا افطر تو اے اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ ہے تیرے ہی رزق سے افطار کیا